Gure proiektuaren helburua da protokolo proposanen bat lantzea. Protokolo horren bitartez bideratu nahi ditugu lurralde buru jabetza gatazkak Europan. Hori protokolo hori egiterakoan oinarri sendoak eta kontrastatuak nahi ditugu eta horregatik onartu dugu metodologian bildue ingo ditugu akademian eta arituen artean dagoen esperientzia eta jakituria. Horren guztiaren bitartez asmoa da nazioarteko, europako eta estatuetako erakundeei aurkestea argitasun tresna edo, edo marko bat. Hain zuzen ere, hori irekitzea espero dugu guk protokolo proposamen honekin. Ospatuko ditu jardun ekarpen teorikoa jasotzeko eta estabaidaharako gunea irekitzeaz gain protokola aurkeztuko dugu. Parte hartzera gonbidatuta zaudete.